Ich bin's schon glatt. Du alter Schweinhund, wo bist du schon wieder gewesen? Ja, in Estland. In Estland? Mist. Das ist weit weg, das ist kalt und dunkel. Da möchte niemand hin. Du weißt, du hast da jemanden. Lange her. <lacht> oh, pardon, <moi. lacht> Nein. Du, bist, du hast da deine Freunde. Oh, Entschuldigung, ich bin gleich wieder da. Oh. Oh, was ist denn das? Was für eine tolle Sache. Mhm, mh, mh. Ah, ah. Tolle Sache. Oh, das ist mein Lieblingsbuch. Schmeckt gut. Ah, und tut gut. Du ich glaube dir. Du hast keine Feinde in Estland. Du leidest unter dem Skirt syndrom. Ich liebe dich Oh Jan Du bist I Oh, bye -bye. oh bye -bye. on sul juba Eesti päevaleht ja postimees loetud. Aga kas sul juba see raamat on? Oi ja hea raamat? See raamat kuulub iga tõelise eurooplase raamatu Kui sa tahad olla eurooplane, siis loe seda raamatut. Kanalil täitus 50 000 vaatamist. Loodetavasti leiab Mängubörning ajakulgedes. Palju uusi vaatajaid ja telljaid. Tegelikult ilma naljata. Enamuse Eesti youtuberite videoid ei vaata mitte keegi. Ja see on tõsi. Minu kanalil vaatajaid ja telljaid tuleb ja läheb. Kuid tasapisi on läinud ülesmäge. Mulle isiklikult tundub, et peale seda 50 000 vaatamise eri saate videot saab maine minna ainult paremaks. Kuid aitäh kõigile 50 000, kus iganes olete. Peamiselt on mänguböning statistika põhjal. Kõige enam vaadatud Eestis, Soomes ja kolmandal kohal on mulle endale üllatusena Tšehia, ehk siis vabarik. Neile järgnevad vastavalt USA, Saksamaa, Läti ja Poola. Nendest riikidest on siis samuti mainimisväärselt palju vaatamisi tehtud. Ja keskmine video vaatamise aeg on minu kanalil nii kaks minutit, mis on päris hästi, sest mul leidub videoid, mis on minut või poolteist minutit pikad. Mida siin ikka seletada? Hääd suve jätku kõigile!